دختر که باشی میشی مرهم زخمای مادر عزیز دل پدر رازدار برادر و نفس شوهر <تصفيق> اما زیاد زغل نکن عمه میشی کلا به فنا میره <تصفيق> روز دخترو رو و همه دخترهای سرزمینم هم تبریک میگم. چی؟ <تصفيق>